La Festa de Carnestoltes és una de les més celebrades pel col·lectiu LGTB. La disfressa deixa mostrar una part amagada, divertida i sense prejudicis. Però on és l'altra cara del carnaval? Qui són les persones que fan possible aquestes festes? Les persones voluntàries són les que a les entitats LGTB estan fent possible les diferents festes. Enguany, el Casal Lambda l'ha tornat a celebrar. ...però si deixem plomes i perruques de banda... ...podem centrar-nos en el motor real de la festa. Fem de tot, la veritat és aquesta... ...des de que és... Eh, ...comprar les begudes... Eh, ...encarregant-se de que hi hagi... Eh, ...la barra aquesta de ferro... ...a veure quin se la pot deixar... ...des... ...venir a muntar-ho... ...com que aquí estem... Eh, ...compartint aquest espai amb molta altra gent... Doncs, per exemple, hem de venir a les dugues, que és quan acaba l'activitat última, i endollem la nevera i la carreguem, i llavors a les 6 les vegades estan fresques. Preparem tot, montem una mica la sala, montem la barra, les taules, després hem de desmuntar-les. La festa pot ser un èxit si tot està ben organitzat. L'esforç del voluntariat no és poc. Quina és la motivació que es té per treballar mentre la resta gaudeixen del Carnestoltes, i a partir de que vaig estudiar integració social, vaig anar a fer les pràctiques al Casal Lambda. I un cop acabada se'm vaig quedar voluntari, perquè realment vaig trobar que aquell àmbit era el que més m'agradava. No? I el fet d'ajudar la gent, de poder donar un cop de mà a una persona que en aquell moment ho necessita, i que un ja s'hi ha trobat un, una altra vegada i que t'hagués anat molt bé que algú hagués estat allà, penso que és un gran que és una de les, de les meves motivacions. No? El fet de sentir-se part de la missió de l'entitat és una clara motivació per a les persones voluntàries. L'ajuda mútua crea xarxes i retorna beneficis personals que van més enllà de l'econòmic. El voluntariat és necessari pel bon funcionament de les entitats, de les activitats i alhora crea un benestar personal que ajuda a la reflexió sobre els models de relació social que establim una gran satisfacció valorar molt més el que un té, tant doncs conta que des d'un aspecte material a un aspecte de potser una estabilitat en unes situació o unes altres, veus que hi ha gent que necessita, i, i a comparativa doncs, se suposa que tu ja ho tens, per experiència o perquè ja has viscut aquella cosa. No? Llavors penso que et pot tornar una mica més humil i a, i a la vegada agraït, no, per de dir, bueno, ostres, doncs pues mira, Sor no? No sé, jo penso que el, el poder ajudar, eh, realment, tothom creu que estàs ajudant als altres i jo penso que la gran majoria de vegades t'estàs ajudant a tu mateix.